Mám šumnú prajirku Mám šumnú prajirku Mám šumnú prajirku Neznám či nakluho mám, mám šumnú prajirku Mám šumnú prajirku Mám šumnú prajirku Neznám či nakluho U mojej matery Hyžas zamecena u mojej matery Hyžas zamecena Ú mojej U mojej prajirky u u mojej prajerky šmece po koleda. U mojej prajerky, u mojej prajerky, u mojej prajerky šmece po kolena. Žitni hlip na stole U mojej maceri žitni hlip na stole U mojej prajirki, u mojej prajirki U mojej prajirki miši sú komore U mojej prajirki, u mojej prajirki U mojej prajirki miši sú komore Je pre dobre macka z tyniu to dobre. dobre je z tyniuk, to mech ich chcę po boczkach, kiedy chcę po boczkam, kiedy chcę po robotu nesmeškám. smyszkam. chcem chcę po chcem kiedy Kedy po boczkam, po robotu nesmeškám.